ديقطات <تصفيق> ظاهره تنزلت فلان في الشوش طبعا الشادي افتتاح المعرض الثقافي التقديسي القطه ططازورت سواغادير في تعرف في اللغيان تحت ولا في في و الثقافه الامازيغيه بصفه عامه الاشكاليات التحدي تمام امام اللغه ديالهم ثقافتهم امام الوضع آه المهم باختصار نعرض نسيفو الكتير المغربس على واحد السلسله انتي بعدا شوفوا الرساله نبيله هي الرساله هادفه و آه يعني تيري وكارت تيري ووال تيري وفياف المير